בסרטון זה אתן את רשימת הפריטים הנדרשים להפעלת בידורית ניידת, בהכנסים, התווהדויות, מסיבות וסתם אירועים משפחתים. אוקיי, okay, אז מה צריך? 1. בידורית. 2. קבל חשמל הבידורית. 3. מיקרופון דינמי. 4. קבל למיקרופון. 5. במידה ומשתמשים במיקרופון הלכותי, יש להוסיף 1. ראוטר. 2. קבל חשמל תואם לראוטר. 3. כבל בינה ראותר לבידורית. דבר שיש יש יש צריך? מחשיר מيديא לשליחה שמה. לדוגמה, MP3, מחשב נייד, פלפון, כלום. שבע, כבל AUX לחיבור מחשיר מيديא, באל קצה שלוש וחצי מילימטר mm בצדור אחד לקניטת המחשיר, ובחידור השני PL או RCA לקניטת המיקסר. עד כאן הפריטים הנדרשים לבידורית ניידת. од zirimo medabeno سbara, Kansurhavv, lektot, עכשיו לכתובת solik